У нас тут лежить дитинка Вікторія з вагою 1,950 950, у нас 65% вологості, температура 33,7 градусів.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 Параметри підводить Друмський обласний перинатальний центр, єдиний центр третинного рівня, в якому на базі на базі якого розташовані відділення інтенсивної терапійного народження, які надає таку допомогу. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.